Konjeta i kravi Do druhstva mišickou žali Zbavili me cukromnoj si, Teraz žijem bez staroj si Pečejovci veľka voda Co so po niej uši pichoza, Plavaju tam zrekranta Prišiel terner z Patejova, poceľujte do Stropkova. Už vám domy tam staviajú, do teslí vás zamestnájú. A v tej dobre zíce, keď nerobíš poražíce, v A keď myše na to dáme My to manko vyrovnáme Robce ludzie vo dnevno